Claus Iohannis, semnal de alarmă ce trei guvern, am atras Atenia ultimelor trei guverne. Predintele Claus Iohannis a declarat, în cadrul evenimentului prilejuit de aniversarea Camerei de Comerc Americană din România, Amcam România, ce a atras Atenia Guvernului asupra impredictibilitii măsurilor economice. România a încheiat anul 2017 cu o economică economic record în Uniunea Europeană, de șapte, care generează și o serie de și, bine îneles, foarte multe atepti. Dincolo de dimensiunea cantitativă a criterii economice, reperele acesteia în materie de și competitivitate vei apari în dumneavoastră, mediului de afaceri, în special acolo unde e atunci când investiile vizează perspective de dezvoltare pe termen lunghi sectoare competitive ale economiei noastre. De exemplu, sectorul IT, sectorul energetic și industria auto sunt în prezent domenii cu un potențial economic deosebit de important pentru România. Sectorul IT, bunar, adepți IT constant ponderea de 5 din PIB, fiind deasupra mediei europene și în plină expansiune. Novaia și Tehnologia vor constitui platforma indispensabilă a economiei viitorului, iar potențialul creativ pe care România îl deine merita fi pus în valoare. În calitate de oameni de afaceri, dumneavoastră în și cel mai bine faptul ce performana mediului de afaceri nu poate fi, pentru prea mult timp deasupra calitii politicilor economice pe care guvernul le promovează. De aceea, am atras atenția tuturor guvernelor, dar cu precdere celor trei din ultimul an, ce predictibilitatea economică nu este un slogan la care se apelează doar cu ocazia seminariilor. În esență, lipsa de predictibilitate atrage și lipsa de sustenabilitate a performanelor economice, iar mediul de afaceri e cel mai bine ce ceea ce se câte de multe ori se pierde la fel de urgent. Tocmai de aceea, pentru a obine un parcurs economic durabil, decidenii de politic economică trebuie să fie capabili să ofere încredere mediului privat, prin mesuri bine fundamentate, transparente, mai ales, predictibile, care se rezolve problemele din economie, nu se creeze altele poate chiar mai mari, a spus Klaus Johannes.